كليز مش لمخن היום السياره שלי הרבה יותר רגועה הרבה יותר פטוחה ואתם מתחסדים לזמخن למה? אז אני יודעת שיש הרבה ممکن שנורא או צלטלים שהם פתוחים יותר דלתלים שהם לא נפוחים דלתלים שהם לא מקובצים אני לא אוהבת את זה ככה اوكي ده انا לא اوهبت את ده انا هري لكم قصاد اخ السياره שלי נראה اخشاب אחרי شو يتجفش אבל מאחר כך כבר ראיתי כל מיני שיטות לאיך להפוך את הטלטלים ליגולים, מקובצים, מוגדרים אני אראה לכם שיטה שהיא קצת שונה לכל אלה מכן שכן רוצות את הטלטלים בצורה הזאת אז השיטה הומציאה בתוך חברה, מותג, שנקרא אוידאד oh, אני מקווה שאיזה שהם הדברים שאמרתי עכשיו זה נשמע נכון בכל מקרה זה מותג שיש לו מוצרים לשיער מטולטל ויש להם גם רשת של מספרות את המוצרים שלהם לא ניתן לקנות בארץ אבל אפשר להזמין אותם מחול זו בסך הכל שיטת עיצוב, אתם יכולות לנסות את זה עם כל מיני מוצרים שיש לכם בבית. שיטה של עיצוב השיער, אז בעצם עושים אותה אחרי חפיפה, אתם יכולות להשתמש בכל שיטה שאתם מכירות עד עכשיו על חפיפה, על סירוק של השיער, מה שעובד לכם הכי טוב, ואנחנו מתחילות ישר אחרי זה, עוד כשאתם נמצאות במקלח עצמות עליכן מגבת, כבר בשלב זה, שימו כבר אז את החומרי עיצוב אני לוקחת את הסופר קרים של דיווקר ומעבבת אותו ביחד עם הראונד טריפ של פול מיצ'ל שזה איזשהו מגדיר טלטלים זה לא גלי, זה פחות מקשה את השיער, זה יותר מפסל אותם את התערובת אני מואחת על כל השיער בשיטה המקורית עוברים חלק חלק ומורוחים על השיער אני בחרתי כל לרוח את הכל על השיער ואז לעשות את הפעולה שאני עוד נלקח עוד קצת חומר, ואני מוחט אותו על החלק התנמ של הسعر, מומג רפאה באתם. כשאני מגיע אל sof אני משקש קדד הسعر, מנאנד אותו. כשאני עשתה תעלול אזתי אני באתם מגרמת לسعر לשכב בופן תיבוי, כלומר לא ליתקвет, וכול הקצבה של הسعر מופרדת מהשנייה, כחשה שהسعر לא נדבק יחד עם אני אומרת כחשה על כל הسعر. אני מודה שזה נראה מצחיק אבל זה באמת עובד כלומר אתם גם כן מגדירות כאן כל טלטל וטלטל ואתם גם כן מפרידות אותם אחד מהשני ככה שלא ידבקו אני עושה השיער, אז אני קצת אדלג כאן אתם לא חייבות אבל אם אתם רוצות לשמור על הבגל אתם יכולות להשתמש במגבת מיקרופייבר רק לא מלמאס אתם יכולות לספוק בנוזלים רק מהצד כנראה לגבי דיפיוזר כלומר לא להשתמש בו מלמטה בפולות קיבוץ רק מהצד ובעדינו אני בחרתי להיבש באופ לא תראות עוד סרטונים כאלה או אחרים, תרשמו לערוץ ותרשמו לי כאן למטה איזה סרטונים אתם רוצות לראות. אני תמיד שמחה לקרוא את התגובות שלכם ואני אנסה לעשות סרטונים בהתאם לבקשות. שיהיה לכם יום מטומטל,